I den här videon får du tips på hur du kan avgöra om en artikel är vetenskaplig. Till att börja med så publiceras vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Dessa tidskrifter har något som kallas vetenskaplig granskning eller peer review. Du ser om en tidskrift är vetenskaplig genom att gå till tidskriftens webbplats för att kontrollera om den använder vetenskaplig granskning. Men inte allt innehåll i vetenskapliga tidskrifter är vetenskapligt. Ofta innehåller det även editorials, recensioner eller debattartiklar. För att avgöra om det du har är en vetenskaplig artikel är det alltid bra att titta på hur artikeln är uppbyggd. Här är en artikel ur tidskriften BMC Public Health. Artikelns titel är Self-rated Mental Health and Socioeconomic Background. Detta är ett exempel på en vetenskaplig artikel där du tydligt kan identifiera de olika delar som kännetecknar en vetenskaplig originalartikel. Vetenskapliga artiklar är ofta skrivna av flera forskare tillsammans. I det här fallet är det fyra författare. Vi ser tidskriftens namn, BMC Public Health, och de uppgifter som behövs för att lokalisera artikeln, vilket år den publicerades, volymnummer och artikelnummer. Det kan bara sidonummer. En vetenskaplig artikel berättar om resultatet från ett forskningsprojekt. Forskarna har genomfört en studie och beskriver vad det har kommit fram till, hur det har gått till väga och hur resultatet kan ha betydelse. I introduktionen beskrivs syftet bakom studien och vilka hypoteser man undersökt. Här kan också finnas en redogörelse för bakgrundslitteratur, i den här delen av artikeln finns många referenser. I metodavsnittet beskrivs hur studien genomförts. I det här fallet framgår att man använt ett frågeformulär, vilken populationen var, hur stort bortfall man hade och så vidare. Resultatet redovisas, ofta både i text och i tabeller och figurer. Diskussion. Här summeras studien om man diskuterar hur resultatet kan tolkas, konsekvenserna av resultatet och vilken ytterligare forskning som behövs. Vetenskapliga artiklar har också alltid en referenslista. Här kan du se artikelnstruktur med olika rubriker för de ingående delarna. Vetenskapliga artiklar inleds i allmänhet med ett abstrakt. Också i abstractet har man i det här fallet valt att använda rubriker för de delar som ingår i artikeln. Så tydligt är det inte alltid. I abstractet redogör man för vad man gjort, de viktigaste aspekterna, hypotesen man undersökt och hur man gjorde. En kortfattad sammanfattning av de viktigaste resultaten och implikationerna ska också finnas med. Artikeln som visas är ett mycket tydligt exempel på en vetenskaplig artikel. Ibland används andra ord för delarna som ska finnas med och uppbyggnaden är inte fullt så tydlig.